У Хмельницькому шукають шляхи водопостачання, якщо не буде електрики, що вже пропонують жителям обласного центру. Де у Хмельницькому можна здати безкоштовні аналізи на ВІЛ-СНІД, і чи вистачає під час повномасштабного вторгнення ліків ВІЛ-інфікованим. Коли побачили на вулиці танки, зрозуміли, що почалася війна. Історія сім'ї переселенців з Харкова, які облаштувалися в обласному центрі. Виконуючи бойове завдання загинув військовий з Хмельниччини Степан Толобко. Чоловік був родом села Святець Теофіпельської громади. Цю інформацію підтвердили у прес-службі Теофіпельської селищної ради. На бойовому чергуванні у районі населеного пункту Терни Донецької області 27 листопада внаслідок артилерійського обстрілу загинув ще один військовослужбовець Олександр Звізда. Чоловік родом села Сміла Уланівської громади. Олександру був 21 рік. Цю інформацію підтвердили у прес Уланівської територіальної громади.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 А ви сьогодні за ліками? Так, так, ліками, і в нас вже, в принципі, пройшов майже рік зі здачі останніх аналізів. Треба буде здати ще аналізи. Я вам липишу на понеділок направлено. Добре. Добре. Добре. Я думаю, що хотіла вас попросити, можна так, як зима, добиратися важку дати на більший термін? Добре, так. Хорошо, да. Да, запас ліків дій я вам можу ступію на півроку дати. Це прийом Тамари Маркут, завідувачки поліклінічним відділенням Хмельницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Каже, від початку повномасштабного вторгнення через область прийшло більше 220 осіб з діагнозом ВІЛ СНІД. Залишилося 64, які отримують пожиттєву терапію. Пацієнти, які внутрішньопереміщені особи, переважно звертаються для отримання антиретровірусних препаратів або для отримання довідок. Е, який момент з'явився новий? Це пацієнти з чоловічої статі беруть довідки для пред'явлення військкоматі. Директор обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олександр Касендрук розповідає, всього в області на обліку з ВІЛ СНІД перебуває 2369 осіб. Коли війна вдарила по східних територіях, а східні території, південні в нас більш інфіковані населення, ніж на інших територіях, ми мали практично критичну ситуацію з обезпеченням ліками, критичну, але за декілька місяців все врегулювалося. Потім є ще одна форма, яку організувала держава – це можливість передати лікарські засоби з територій, які, які покидає населення, передати їх нашій території. Щодо Диспансерного нагляду тут є певні проблеми, безумовно, тому що в нас обмежені штати, обмежені ресурси діяльності лабораторії, але на даному етапі ще поки що нам цих ресурсів достатньо. У центрі СНІДу є стаціонарне відділення паліативної допомоги, каже Олександр Касенрук. Підрозділ, який лікує ВІЛ-інфікованих з супутніми хворобами, ці хвороби є вкрай важкими. Лікування довго тривале, на жаль, не завжди успішне. От у нас на сьогоднішній день вже померла 36 особа за цей рік. Це дуже для мене так негативна справа, тому що помирають люди працездатного віку, молоді, які залишають дітей, ну погано все. І причина цьому одна. Не звертання в лікувальний заклад, пізня діагностика. Олександр Касендрук каже, що пройти безкоштовне тестування на ВІЛ-СНІД можна у кожному лікувальному закладі по програмі НСЗУ і у центрі СНІДу. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. До повномасштабного вторгнення я працював головним лікарем спочатку в реабілітаційному великому центрі в Харкові, потім ми з дружиною зробили свій такий реабілітаційний центр і ми займалися реабілітацією пацієнтів з вадами опорно-рухового апарату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 коли був вже дуже масований і артобстріл і ракетний обстріл, і з літаків ракети запускали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 На цей час я займаюся чимось останні 15 років, я займаюся реабілітацією пацієнтів з якимись проблемами опорно-рухового апарату. Це болі у спині, шиї, попереку, артрози, артрити. Порушення постави, але ми активно в нашому реакційному центрі допомагаємо бійцям ЗСУ, які мають дуже великий спектр поранень та пошкоджень після бойових дій, і це все проходить на безоплатній основі. Плани на майбутнє строїти дуже важко зараз, тому що до кінця немає розуміння. Що буде завтра чи післязавтра. Плани на найближчий час працювати в реабілітації, допомагати нашим пацієнтам, нашим бійцям. Мені ритмі, напевно, волі не забрати В мене подала. Вона, напевно, знала, може, більше і відсоломо наломаними дорогами, прийде завжди до тебе". Однокласники Дмитро Брушнівський та Вікторія Петрук повторюють слова пісні гурту «Калус Стефанія». Цю композицію вони виконують на концерті для українських військових, які лікуються у шпиталі. Пісню обрав 9-річний Дмитро. Вона мені подобається, я її вивчу, кожен день, можу сказати, це її співаю зранку. Разом із Дмитром реп-частину пісні виконує Вікторія Петрук. Ми дуже довго вчилися цю пісню, сценарії придумували, я, звичайно, трохи захрипша, але співати можу. Цю пісню ми будемо виконувати вперше, ми ніде не співали пісні.